యేసు హి soli bota kalvari gayamirele leuba ya Mm -hmm. a pair was in اپنا پیار جی مجھے اور بھی سمجھا جو تیری جی آئی تیار Buh-ja-ba-ja.